السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم برنامج سمسار في مصر دي فيلا للبيع في كومبوند الجزيرة في الشيخ زايد فيلا مساحة الأرض ألف 1200 متر مساحة المباني 600 متر دي فيلا نص تشطيب طبعا زي ما احنا ما شايفين الفيلا على شارع هنبدأ معاكم نخش الفيلا كده باب الفيلا نخش اول حاجه هنا على الشمال بنلاقي المطبخ دي مساحه المطبخ الباب اللي بيطلع على الجنينه من المطبخ بعد كده بنطلع بنلاقي هنا غرفه ممكن تتعمل غرفه الداده بالحمام بتاعها نطلع من الغرفه نرجع من ناحية الباب بنلاقي هنا بقي ريسبشن الريسبشن وعلى الجنينه الجنينه دي ممكن تتعمل فيها حمام سباحه عندنا طبعا الريسبشن كبير وممكن تتعمل فيها جاردن لان مساحتها حوالي 500 متر طبعا الخلفيه الفيو طبعا هنا لو شفنا هنلاقي الفيو هنا على الخضرة تحفه. سينا بس ماشي معاكم. وعندنا هنا نظام البحيره. طبعا المنظر من هنا روعة. ده اخر صور الفيلا بصص على الفيو ده. طبعا لو حضرهاكم بتبصوا من فوق هتشوف الفيو ده. نطلع معاكم الدور اللي فوق ونشوف التكمله بتاعت الفيلا في الجزء الثاني اللي احنا ما دخلناهوش قبل ما نطلع الدور اللي فوق في هنا حمام ده حمام الضيوف وهنا دي غرفه ممكن تتعمل ليفنج على الشارع عايز اقول لكم احنا في وقت حر والجو هنا جميل جدا يعني. هنطلع بقى فوق هنا ده ليفنج كبير ممكن يتعمل غرفه لوحده طبعا عايز اوريكم الفيو من هنا الاول اللي احنا كنا فيه شايفينه من تحت طبعا هنخش هنا علي ايدنا اليمين هنلاقي غرفه ماستر طبعاً فيها حمام كبير. هو دي الغرفة الرئيسية. طبعاً على نفس الفيو. عايز اقول لك الفيو. يعني حتى بصوا الهواء، الفيو بانوراما لوحده. بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرفتين. وادي الغرفة طبعا الفيو من هنا مفتوح يعني حاجة فعلا بانورامي طبعا هنخش نكمل هنا ده طبعا في ناس بتعمله البير ده بتعمله مصعد تمام لو عايزين يعملوا مصعد خاص ليهم للدور هنخش غرفة مصدر ثانية. ده الحمام وادي هنا الغرفة طبعا شايفين الفيو مفتوح ازاي من ورا كده احنا عندنا تلات غرف هنخش هنا هنلاقي ده مطبخ وكيتشن وحمام ممكن يتعملوا فوق لوحده طبعاً حسب احتياج اللي عايز يعملهم هيعملهم طبعاً عندنا هنا الغرفة الرئيسية في الجناح ده ومعاه هنا دريسنج روم طبعاً في ناس ممكن تعمل حمام ماستر كبير بالجاكوزي هنا وفي ناس ممكن تستغله لحاجتين بس الأحسن لو اتعمل حمام ماستر بجاكوزي طبعا عندنا هنا يعني يعتبر ده حمام كبير جدا المساحة. وهنطلع هنبص على نفس الفيو طبعا حضراتكم ملاحظين الهواء وأنا حتى في المكان ان الفيلا ميزتها إن هي بحري. نفس الفيو بردك عندنا هنا نفس الجنينة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وياريت لايك على قد ما نقدر علشان نقدر نصورلكم لكم كل جديد معنا في العقارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته